الحجاب في الاسلام حريه وليس قيدا. المحجبه حره وغير المحجبه مقيده. كيف؟ اقول لك كيف؟ اتفضل. المحجبه تظهر شيئا من جسدها امام المحرم المؤبد ولا تظهر هذا امام المحرم المؤقت ولا تظهر شيئا ابدا امام امام الاجنبي. فهي معها منطق التحكم ما تظهره وما لا تظهره. أمام من؟ ولا يبين زينتون إلا لبعولاتنا إلى أخره سبحان من. الله يبقى هي منطقة التحكم عند من؟ عندها هي أما غير المحجبة فمنطلق أمام الكل كل كان مشاعة عشان تلفت الأنظار ويراها ابن الحلال ويأتي حضر. كيف مصير. يعلم أنها جميلة وطيبة ابن الحلال هذا ليس من أولاد الحلال لأنه رأى فيها هذه الصورة وإذا كان ابن الحلال يحتاج إلى امرأة كهذه سياده مجتمع ومتحدثة يهدي كما يقولون هو, يعني. هو شاب ليس ابن حلال هو